А, питання вже звучував в коментарях. Вузол теплого монтажу вхідних дверей дверей при стіні з лицевою цеглою, минватою та повітряним прошарком. Цегла 250, минвата 120, прошарок 40 120 лицева цегла. Е, на цьому каналі цього цієї відповіді немає, але на старому вона вже давно є. <сумутно> але ми туди не ходимо. Ви ж пам'ятаєте, так? Тому що ми підтримуємо україномовний контент, контент. Ми його з вами робимо разом. Блин, зараз, вибачте, я підготуюся до, до відповіді. Ми його робимо разом, тому підтримуємо цей канал. Лайком, шером, коментарі. після вебінара. Хоча б дякую, напишіть там. Це допомагає, щоб відео продвигалося. Так, все, я готов. Давайте будемо малювати з 6-го е, листа. Вузол теплого монтажу. Тут, е, Саш, тут є декілька вузлів, хлопці, е, дивіться. Коли ми монтуємо окно або двері, е, бокові і і верхній вузол, вони однакові. Там просто аркуш перевертаєте, і все <хи> однакові вони а от нижні вузли вони різні відрізняються тому при теплому монтажу треба розглядати і нижній вузол і верхній вузол але тут питання із-за обліцювальної цеклу далі двері двері можуть монтуватися в чверть або в накладку в нас що Вузол теплого монтажу вхідних дверей при стіні з ліцевальної цегли, мінвата та повітряний пришарок цегла мінвата. А як двері монтуються, Саш? В накладку або в чверть. Як ви двері монтуєте? Хлопці, це, це треба обов'язково, це теж треба звертати на це увагу. так Просто буквально декілька тижнів тому ми з галкою обговорювали вузол е схожий. Я не пам'ятаю креслення, а в мене є чи нема. Погнали. В ДБН взагалі-то немає такого поняття, як теплий монтаж двері. Ви ж пам'ятаєте це, так? Да? Немає такого поняття, як теплий монтаж вікон. Це все придумав один блогер, мерзотник, котрий вже всіх заколупав, ви ж його знаєте. Олександр Терехов. Пам'ятаєте, коли його зустрінете, ви йому скажіть все, що ви про нього думаєте. Він так запудрив мізки людям. Це писець просто. Формуємо з вами зараз четверть. Це, це вигляд зверху. Так, є. Так, зрозуміло. Цегла. Мінеральна вата. знову цегла ой блін вибачте хлопці і мінвата потім повітряний прошарок і обліцувальна цегла в цьому проблема. по-перше проблема в тому що зазвичай анкера луплять скрізь коробку дворі і все при теплому монтажі такого не можна робити обов'язково треба щоб двері могли стояти на якомусь основанні можна звернути увагу на сучасну технологію так званий виносний монтаж що значить це таке це коли ми з вами наприклад маємо прийом і ми знизу на хім анкера по периметру повністю прибиваємо Дуже щільний пінопласт 150-220 кг на метр кубичний. Тобто, на анкера ми фиксуємо його. І от в цей теплий контур ми вставляємо вікно або двері. І тоді ми можемо анкерами кріпитися навіть до цього утеплювача. Там і так далі. Ну, тому що це дуже такий плотний пінопласт, і ми до нього можемо закріпитися але сам цей пінопласт він е, дуже дорогий ось тому що він робиться в, в, в такий, ну ніяк звичайний да він робиться в формах може нарізатися або зразу форму е, в розмірах має тому він дуже дорогий сам по собі і ми монтуємо трошки по інакшому по-перше, ми робимо знизу уступ, тобто двері або вікно, вони повинні на щось ставати. Двері броньовані, вони можуть бути дуже важкі. І тому ми робимо, наприклад, тут консоль утеплена. А це звичайний ексердований пінополістіру. Дивіться, от бачите. Десь на половину коробки ми маємо бетон, котрий армований. Якщо ми подивимось зверху, то це виглядає ось так. Іде, наприклад, наш фундамент, потім йде оцей виступ. І далі знову пішов фундамент. І наші двері, вони стоять ось так. Бачите, да? тобто половина коробки стоїть на цьому зубі а половина якби звисає але отут от ми клиношками вже можемо цю двері виставити як нам потрібно вона має достатньо надійну вже основу і потім ми формуємо там наші пірашки полу там і так далі і тому подобне. так вирішується низ тобто цей вузел бере на себе основне навантаження в теплому монтажі основне навантаження бере оцей пінопласт ось бачите вся різниця тобто фундамент робиться рівно але потім на анкера ми анкеруємо цей плотний пінопласт і на нього ставимо двері або вікна от і вся різниця розумієте зробити такий вузол несложно а тепер от ми поставили двері нам є на що спиратися вона стоїть і от наша двері вона монтується в чверть, наприклад є з якими проблемами тут стикаються хлопці та дівчата котрі не дивляться канал Олександра Терехова повітряний прошарок він виходить так і создає такий ефект як сквозняк протяг там іде оця циркуляція повітря і тому якщо є якась щілина той Крізь цю щелін, щелину починає дути повітря. І це стосується і дверей, і вікон. І, звісно, це охолоджує саму конструкцію двері. Навіть коли є, наприклад, термовставка, все одно вона вихолоджується і може конденсувати. І перше, що ми можемо з вами зробити принципово, і це напрошується зразу, наприклад, ми можемо замість мінеральної вати в цьому місці, Встановити газоблок. Хлопці. Раніше це можна було встановити Д-150. Шикарне рішення. Він теплий. Так, він трошки холодніший, ніж мінвата але він теплий. Можна ли сюди встановити, наприклад, пінопласт? Можна, плотний пінопласт, так чого ж ні. Можна. Це приватний будинок. В нас немає такого, що над нами ще декілька поверхів. Там немає такого. Господі, слово. <смі> не обов'язково тут НГ може бути може бути і пінопласт може бути екстрадований пінополісті рол ПСБ наприклад там 16-18 кг на метр кубичний газоблок Д150 Д200 може бути піноскло теж може бути і ми з вами просто обдуваємо монтажною піною все це герметично закриваємо Зрозуміло. Тобто ми додатково відсікаємо нашу конструкцію від повітряного парашарку. І от таке ми робимо зліва, справа і зверху. Буквачкою П. Зрозуміло, так? Да? Ось ви зробили. Далі. Сам монтаж двері. В мене у самого так змонтовано. Тобто в мене двері стоять не ось тут, а вони наполовину стоять в газоблоці. Утеплювачі, тому що велика чеверть мені була не потрібна, то я двері трошки висунув і як я їх к -к кріпив. Спочатку хлопці приїхали, зробили як всім, але потім Олександр Васильович зателефонував і сказав: Вибачте, але вам потрібно це переробити, тому що ви використовуєте для монтажа дверей". Металеві пластини, пластини з чорного металу, котрі будуть замуровуватися і там гнити. Такого робити не можна. Всі анкера, котрі будуть замуровуватися, повинні бути керезійно-стійкі. Що це? Правильно. Нержавіючі пластини. Оце найкращий варіант, хлопці. Хочемо ми чи ні? так нержавійку важко працювати Мож, можна можна взяти метал його там покрас, пофарбувати якусь там порошкову покраску можна все це можна можна взяти оцинковану полосу теж можна але це отвори порушення і так далі тому подібно тим паче що нержавійка вона нагадує в два рази менше пропускає холоду Ціль наших оці, пластин, котрі ми фіксуємо до нашої коробки, і потім під кутом, бачите, як я малюю, хлопці? Під кутом підходимо до нашого цегли і всередину кладки фіксуємо. Зрозуміло? Так, ось тут не, невірно показав. Під кутом від місця крепежу. И анкерами фіксуємо. Ось так. Обовязково робимо з вами параизоляцию. Обовязково ось... Ну тут я так грубо намалював теж. Блин, ще той художник. Значит, ось тут псул обов'язково хлопці тому що цегла вона нерівна вона декілька міліметрів гуляє тому псул обов'язково можете його якщо хочете потім закрити ось тут герметиком сучасним поліуретановим акуратненько але псул обов'язково далі монтажна піна ось тут і парабар'єр парабар'єр хлопці або стіз я можу наплутати там є стіз А, стіз Б. Один пара непроникний, один пара проникний. Так от той, який пара непроникний, обов'язково тут стізом або пара ізоляція, котра наклеїться і сюди загортається. Тобто пара ізоляція обов'язково. Далі ми з вами що робимо? Наклеюємо утеплювач. Ось сюди місця під анкера підрізаємо. Пам'ятаємо, що в усіх містах не повинна бути пустоти, тобто не жалкуємо клею, наклеюємо і таким чином, ось тут штукатурка, хлопці, і утеплювач по штукатурці. Ось так вирівнюється. Потім сюди встановлюється алюмінієвий куточок, тому не забувайте, що утеплювач він повинен не рівно підходити, а під клин трошки. Тобто обов'язково трошки так з розворотом, тому що потім буде накладатися шпакльовка і закуточка, щоб контрклону не було, трошки розвертайте і шпаклюємо. Все, от ми з вами змонтували двері. Знизу підхопили або плотним пінопластом на анкерах, або можуть бути ще як варіант, із нержавіючої сталі є такі регулюючі кранштейни, на котрі можуть вставлятися двері, вони к фундаменту к стіні прикріпляються і на ці краншери не встановлюються або плотний пенопласт на анкера або бетонний зуб котрий робиться на етапі фундаменту але обов'язково підпорку для двері вам потрібна бо вона важка і на анкера е чіпляємо анкера пластина, я вам скажу так, що товщина повинна бути не менше 2 мм. Тобто вона повинна мати все ж таки якусь жорсткість, чому? Тому що іноді за прот, блін, і іноді із затяга двері можуть силою бахнути, і щоб ваша анкера не погнулося, вони повинні мати цю жорсткість. Тобто в мене пластини десь так 2 мм затовшки, товщиною десь так міліметрів від 30 до 40 ось і фіксуємо по два ну можемо по два анкера зафіксувати ось але не, не дуже близько до краю щоб не скололо не забувайте про це ну, десь так щоб хоча б сантиметрів 6-7 від краю анкер заходив. Е, гарно чіпляти на хім анкера тому що вони не создають такого розпору як розпорний анкер от і все гарно монтуємо от в цьому місі обов'язково в цьому місі встановлюється малярний профільочек такий маленький куточок він з таким паралончиком спіненою резі таким для того щоб при вібраціях шпаклівка не тріщала обов'язково це робити все ми з вами змонтували Трошки інший вузол, коли ми з вами монтуємо двері в накладку к фасаду. Тут складність у чому? У тому, що коли ми монтуємо двері ось сюди, бачите, в нас цегла, вона попадає з холодної в теплу зону, і вона тут же, тут же, хлопці стоїть у міському холоду дуже великим. І для того, щоб зменшити оцей от вузол холоду, що ми з вами робимо? Малюємо другий малюночок. Все. Ви все вже зрозуміли, що ми робимо. Хлопці, ми підрізаємо цього трошки. Для чого? По-перше, нам потрібно, щоб утеплювач ось тут став десь від 20 до 30 мм. Чому такий розмір? Тому що у дворі є налічник. Хлопці, в коментарях напишіть мені налічник, як буде українською. І він повинен перекривати цей стик. Бачите? Ось. просто там бронь, броньовані двері, вони можуть там бути, профільована труба, рама, або кут, кут, куток може бути, там різні підходи є, але принципово, щоб нащільник перекривав цей стик, але все ж таки, щоб там був утеплювач, принципово зрозуміло, так? І ми підрізаємо оцей от куточок для того, щоб сюди теж саме зайшов утеплювач, який може бути підходити до цегляної кладки. цегляна кладка пішла. Ми з вами змонтували двері і потім же, э там просто треба дивитися конструкцію двері, тому що двері може стояти, коли кутник або профільована труба. Коли профільована труба, то там можна ще додатково утеплювач дати. А коли кутник, ви вже нічого не дасте. Тому вже на двері зверніть увагу, але принципово рішення ось таке. Ось. І далі утеплювач пішов на відкос. Ну, якщо справа, наприклад, у нас тут труба. Так і на щельник ось так становлюється, то ми можемо з вами дати ще додаткову утеплювачу ось, ось так. Тобто зліва одне рішення, справа інше рішення. Але принципово ось те ж саме. Екструдований пінополістирол, газоблок, піноскло, ось герметичний периметр зліва, справа, зверху і повітряний прошарок, котрим ми формуємо нашу утеплювач. І сьогодні день такий, що в нас день прапора українського, з чим я вас, хлопці, всіх поздравляю, бережіть його. Зараз він дуже-дуже радісний для многих, тих, хто повертається з окупованих територій. Це такий наш дуже-дуже святий символ став. Ось. Принципово питання, вирішення цього питання монтажу дворі при облицювачній кладці, коли в нас є чверть або коли в накладку. Окей? Так, якщо я гарно відповідаю, ставте мені лайк. Якщо я все краще розмовляю українською мовою, теж теж ставте мені лайк. Не забувайте про це і обов'язково коментар після вебінару.